Hei, Tervehdys parisuhdekeskus Katajalta. Asiantuntija Riina Nissinen. Ja tässä lyhyessä videossa kerron teille lyhyesti parisuhteen rooleista ja erityisesti sairauden tuomasta kriisistä parisuhteessa. Mitä sairaus saattaa alkaa tuottamaan siihen parisuhteeseen, kun suhteessa joku osapuoli sairastuu. Eli puhutaan parisuhteessa parisuhteen rooleista ja siitä, millä tavalla ne se parisuhteeseen, parisuhteessa oleva sairaus vaikuttaa kriisinä siinä parisuhteessa. Muuttuvista rooleista. Usein parisuhteessa voitaisiin ajatella, että, että on muokkautunut aika selkeästi roolit siitä, että kumpi kantaa vastuun vaikka arjen roolituksesta, arjen kotitöistä, lastenhoidosta, kumpi ottaa yhteyttä sukulaisiin tai kumpi hoitaa vaikka arjen taloudenpitoon liittyviä asioita. Sairastuminen on usein semmoinen asia, mikä sekoittaa tämmöisen arjen perusroolitukseen, mihin ollaan ehkä jo hyvinkin vuosien aikana totuttu. Joka saattaa olla semmoinen tuttu ja turvallinen tapa toimia. Parisuude saattaa myös muuttua monella tapaa. Erityisesti ää, iso muutos saattaa olla, jos siitä suhteesta tulee tämmöinen hoiva- tai huolenpitosuhde. Se muutos voi olla siinä parisuhteessa väliaikainen tai sitten siitä voi tulla ihan vakiintunut pysyvä roolimuutos. Parisuhteen roolien muuttuminen voi aiheuttaa hyvin monenlaisia ajatuksia tai tunteita tai kokemuksia. Joillekin se uuteen rooliin sopeutuminen voi olla tosi helppoa sekä käden käänteessä, toiselle se saattaa vaatia pidemmän ajan ja joskus jopa ammattiapua. Ja jonkun mielessä se saattaa usein. Tällaisessa tilanteessa herää myös ajatus erosta, millä tavalla se muuttaisi tätä tilannetta. On tärkeää, että niistä suunnitelmista, tehtävistä ja aikatauluista pystytään puhumaan yhdessä sairaudesta huolimatta. Voisiko esimerkiksi ajatella jonkinlaista viikkokokouksen pitämistä tai, tai että täytettäisiin yhdessä sitä kalenteria niin, että sieltä viikko kalenterista löytyisi niitä molemmille tärkeitä ajatuksia ja, ja tekemisiä. On reilu, että kerrotaan avoimesti niistä omista tarpeista, jotta pystytään ylläpitämään myöskin niitä omia voimavaroja. Kumppani ei ole ajatuksien lukija. Sitä me ei voida kumppanilta ole, olettaa. Ja jos ajatellaan jotakin paris, parisuhteen ylläpitämisen vaikka viikkokokousta niin keskusteluaiheena voisi ollakin vaikka se, että miten sitä rakkaussuhdetta ylläpidetään myös sen aikana, kun siinä suhteessa on sitä sairautta ja miten siitä parisuhteesta voisi tulla entistä enemmän semmoinen yhteinen jaettu voimavara. Sairaus voi aiheuttaa parisuhteeseen kriisin, johon kuppaneet usein reagoi hyvin eri aikaisesti ja eri tavoilla. Kun toinen saattaa alkaa haluta toimia hyvin aktiivisesti ja alkaa selvittää vaikka käytännön asioita, toinen saattaa haluta vetäytyä tai vaikka lamaantua ihan täysin. Toisella tuntuu, että aika, aika pysähtyy ja toiselle tulee hirveä kiire alkaa toteuttaa niitä omia unelmia ja haaveita. Toinen voi haluta alkaa elämään siinä menneessä ja toinen haluaa katsella pitkälle tulevaisuuteen, mitä sitten mitä sitten tapahtuu tai miten sitten toimitaan. Kriisin vaiheiden ymmärtäminen luo ymmärrystä sitä omaa ja myöskin kumppanin toimintaa ja käytöstä kohtaa. Monia esimerkiksi saattaa helpottaa se tieto, että se sairastuminen sellaisena on jo usein horjuttaa sitä perusturvallisuutta siinä parisuhteessa, ja on ihan täysin ok ja ymmärrettävää, että me reagoidaan tämmöiseen tilanteeseen hyvin eri tavalla, esimerkiksi väsymyksellä tai kiuk olemalla kiukkuuden tai, tai vaikka vetäytymällä. Kriisi, kriisiä kuvataan parisuhteessa usein niin kuin kaikissa kriisikuvauksissa usein niin kuin neljästä näkökulmasta ja neljän vaiheen kautta. Ja kun tunnistaa sen oman vaiheen ja sen kumppanin vaiheen ja siihen kuuluvat reagointitavat, niin on usein helpompi ymmärtää sitä, että mitä siinä, siinä tota sairauden mukana on siihen parisuhteeseen tarttunut. On helpompi ymmärtää sen, sen sairauden vaikutukset siihen omaan parisuhteeseen. Shokkivaiheessa ihminen ei vielä kykene ymmärtämään sitä, että mitä tässä on tapahtunut, ja saattaa jopa tulla halu kieltää se koko tapahtunut. Ja siihen shokkivaiheeseen liittyviä oireita saattaa olla vaikka se, että tekee mediakassa sulkemaan niitä omia kipeimpiä, haastavimpia, pelottavia, vaikka pelon tunteita pois. Saattaa tulla epätodellinen olo tai ulkopuolinen olo, tai, tai sit saattaa reagoida hyvin eri tavalla, vaikka vahvasti vaikka huutan, huutamalla tai itkemällä. tai tai jotenkin paniikin omasilla toimintatavoilla. Sokkivaiheen jälkeen tulee reaktiovaihe, ja sen aikana ihminen alkaa pikkuhiljaa ymmärtää ja sisäistää, että tämmöinen tapahtuma on nyt kohdannut meidän suhdetta ja meidän elämää. Mielialat saattaa vaihdella hyvinkin vahvasti. Reaktiovaiheessa oleva ihminen saattaa vaikka alkaa syyttämään itseään tapahtuneesta tai muita. Saattaa olla hyvin itkunen, raivota tai, tai seuraavassa hetkessä hyvin helpottunut. Ihanaa, vaikka nyt tulisi syy näille oireille. Reaktiovaiheeseen saattaa liittyä pelkoa ja ahdistusta, itsesyytöksiä tai unettomuutta. Hyvin monenlaisia fyysisiä oireita, vaikka ruoka tai, tai vaikka keho-oireita vapinaa. Reaktiovaihetta seuraa käsittelyvaihe, ja siinä vaiheessa se kriisin aiheuttanut tapahtuma, erityisesti nyt kun puhutaan sairauden näkökulmasta, niin se sairaus aletaan ymmärtää sen aletaan käsittää olevan, olevan kaikenlaisiin muutoksineen totta siinä elämässä. Ja siinä tapahtunutta sairauden mukana tuomaa elämää aletaan käydä läpi ajattelemalla ja, ja muistelemalla ja puhumalla. Ja sitten on myöskin hyvä muistaa, että ja ymmärtää, että tähän käsittelyvaiheeseen saattaa liittyä hyvin vahvoja muisti- tai keskittymisvaikeuksia, tai sitten ärtyneisyyttä, tai sitten halua vaikka vetäytyä sosiaalisista suhteista. Ja usein parisuhteessa kumppanit ovat hirveän eri tahtisia, missä kriisin vaiheessa ollaan. Toinen kumppaneista saattaa olla vahvassa reaktiovaiheessa, olla hyvin, hyvin niin vahvasti ilmaista niitä, niitä tunteitaan, ja toinen saattaa haluta jo sitten muulla tavoin ilmaista ja jotenkin sitä omaa, omaa tunnettaan käydä läpi esimerkiksi kirjoittamalla tai, tai suuntamalla ajatuksia tietysti johonkin muuhun. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa ollaan jo siinä tilanteessa, että sen tapahtuneen kanssa pystytään alkaa elämään. Elämässä on ehkä jo iloa ja valoa ja, ja kyetään suuntautumaan tulevaisuuteen ja näkemään, että, että on, on sitä luottamusta siihen tulevaisuuteen ja, ja siihen, että et elämä, elämä jatkuu ja, ja ehkä joskus jopa palautuu ennolleen. Kiitos tästä tämän videon seuraamisesta.